قصيدة أرض البطول وسموت الشاعرة بطولة أنا, أنا ها. تعالى تعالى وحرص أرض وجه الشاحب بالألوان تعالوا وحرص أرض وجه الشاحب بالألوان وبذل به زور المحبة والأطلال تعال وحرص أرض وجه الشاحب بالألوان وابذر به بذور به المحبة والإفلال وازرع وازرع فوق وجنات مشاكل الأزهار والأشجار وازرع فوق وجنات مشاكل الأزهار والأشجار وابني فيها وابني فيها مرصى للعبور ففي رحم الممر الضيق اتسلط بالصعود على الجسور وابني فيه مرصى للعبور ففي رحم الممر الضيق اتسلط بالصعود على الجسور وفرش على الوجه ستائر وفرش على الوجه ستاءر تحمل عيون من نظرة طائشه تصيب القلوب وفرشوا على الوجه ستاءر تحمل عيون من نظرة طائشه تصيب القلوب واسكن بها واسكن بها شمس تضيء لي وليل... ليلا قوم بها واسكن بها شمس تضيء لي الكون وقمر ينير ليتجا الليل في الظلام العتيم. واسكن بها شمس تضيء لي الكون وقمر ينير ليتجا الليل في الظلام العتيم. وفي جنات مزروعة بالأهات والضحقات وفي جنات مزروعة بالأهات والضحكات أرسم لي بالفرشاة لوحة للطيور وفي جنات مزروعة بالأهات والضحكات أرسم لي بالفرشاة اللوحة للطيور تحلق بينا للسماء تحلق بينا للسماء وتسقي من العيون المحفورة بين الستور. تحلق بينا للسماء وتسقي من العيون المحفورة بين الستور وتملأ البطون. وتملأ البطون الخاوية بالحبوب. واجعل وجعل الفراشات تنتير وتحط بين شتلات الورود وجعل الفراشات تنتير وتحط بين شتلات الورود وتمص من الازهار وجعل الفراشات تنتير وتحط بين شتلات الورود وتمص من الازهار وكاس في المساحات وقسم المساحات لجداول وأنهار ، ووزع على مجرات العيون بحيرات الأمطار والسيول ، وقسم المساحات لجداول وأنهار ، ووزع على مجرات العيون بحيرات الأمطار والسيول ، واطلق في قنوات قلبي ، واطلق في قنوات قلبي شراع الوصول واخلق في خنوات قلبي صراع الوسوط واملأ غدير حبي بالأشواك وأملأ غدير حبي بالأشواك وأحسب بالمنوال مقادير الحصاد وأحسب بالمنوال مقادير الحصاد وعلق على جفوني لحتة مسطورة عليها هنا واحد العيون هنا أرض الجسور والسمون واملأ غدير قلبي بالاشواق واحسب بالمنوال مقادير الحصار وعلق على جفوني لفتة مستور فرعها هنا واحة العيون هنا واحة العيون هنا ارض الجسور والسمود هنا ارض الجسور والسمود مع الحياة بسرعة